Adrian Severin rupe tăcerea. Mesaj durce către Ministrul Justiției, sublinierea guvern Într-o zi, toți vor răspunde, să nu se îndoiască. Fostul europarlamentar Adrian Severin a venit cu afirmații, subliniere ocante în emisiunea lui Victor Cintacu. Severin susține ce distrugerea controlată a partidelor importante de pe scena politic românească datează de ani buni, planul fiind susținut, spune el, din interiorul cerii. Eu cred ce lucrurile erau sub linieră tiute de mult vreme. Despre ce vorbim? Vorbi despre o acțiune de distrugere a partidelor politice din România. Distrugerea României s-a făcut în general la sprijin din interior. Diversele instituții și componente au fost distruse cu larg sprijin din interior. Un partid se construiește subiliere pe de jos în sus de la organizațiile locale. Ori un partid, sub un e vorba numai de PSD, asemenea partide, cu redecini în populație, sunt partide naționale, nu naționaliste, care nu pot fi controlate. Populația controlează conducerea partidului, nu invers. În condițiile în care se dorea mijlarea democrației reale în România, trebuiau distruse sublinierei partidele politice. Prin cine? Prin liderii lor, aceia care nu au urcat pe scara partidului, ci au venit pe co-subliniereul casei, nu de jos. Din păcate s-a întâmplat asta mult la pese de subliliere ioseam de oameni, ca cei de la Cluj, pe care nu îi cunosc o te nimeni când nu a venit ca liber. Domnul Ponta nu îl pun o nimeni în partid când nu a venit ca liber. Când a apărut. A direct ca lider al Tineretului, a susținut Adrian Severin într-o intervenție telefonică la România TV. Fostul europarlamentar are în subliniere un mesaj dur pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, tu sublinierei pentru guvern. Împunem istorile de deținuți politici, de oameni care nu au încăcat nici o lege, sublinierei, care stau acolo pentru abuz în serviciu pentru ce guvernul, sublinierei, legislativul nu impun mesurile dictate de CCR. O întrebare retorică. Cum poate dormi lini sublinie rătit ministrul justiciei sublinierei liderii politici când sublinie răti uceza cu oameni în închisoare? Într-o zi, toți vor răspunde pentru asta, să nu se îndoiască. Indiferent pe ce cale va veni pedeapsa. Eu nu spun asta care zbunare. A completat Severin.